Jeitos, jeitos míos Isto parece um labirinto Do um princípio e do um fim Jeitos, jeitos míos Topámonos diante do antigo Salón Teatro Domínguez, posterior Cine Colón. Foi construído en 1895 por Manuel Felipe Quintana, o mesmo arquitecto que levou a cabo as obras do Concello e da Escola Municipal. O propietario, don Antonio Domínguez Rodal, era tamén o alcalde da Vila. A prensa do momento recollas diferentes representacións que alí se levaron a cabo segundos entre meses escritos por Miguel de Cervantes en 1625, titulado O retablo das maravillas. Nesta obra poderedes ver como uns pícaros, Chafalla, o propietario do retablo e a súa compañeira Chirinos, entran nunha vila coa ideia de timar a xente e ofrecerles unha función insólita. Que quere decir iso do retablo das maravillas? O chamado retablo das maravillas presente e revela cousas maravillosas. Foi construído por o sabio contoneiro baixo a influencia mágica de cuadrantes, estrelas e outros subcorpos celestes. Coa ajuda de, artes, de cartas astrais, signos e demais excepcións. Un retablo que teña extraordinária virtude de que as maravillas que se presentan non poden ser vistas porque non seña filo de su parte. Así foi, se? Quien padeza dese mal que se despida xa de ver as cousas xa máis vistas e no vidas no meu retazo. Doume contadora de que cada día que pase a vence cousas novas, e eh? dígame vosa merced de Tontonelo de que se chamaba ou sabía que mentou retaxes? Así é, Tontonelo era o seu nome, nacido en Tontolandia, e del contase que a barba el futuro. E xa se sabe que os homens de grandes barbas son grandes habichóns. Señor rexedor Juan Castrado. Eu dispoño que, se a vosa merced está de acordo, casase esta mesma noite vosa senhora filha dona Teresa Castrada, de que eu son padrinho, e que para festexalo, o senyor Rufín ame o seu votado na vosa casa. Considero feito, señor gobernador, pois eu atéñome, adáctome e acomódome a que a vosa merceda de ti. Seixo que seixo. Senhores, o que encontréis? Que senón se nos paga primeiro o nosso traballo, non va a perdida, pero... Aña conmigo que te daré los cartos y le pasa a Mozaré mi casa, pero apropiada que para gozar Mozarnella se he rezado. a la pero que ninguén esplaza las virtudes que deberán tener, los que se atrevan a contemplar tal maravilla. No teña miedo, Encar me encargo de eso, que se ha llevado a adiantar que por la miña parte pasaría pruebas en su ciudad, pues un país alcalde de todos los contos. Todo eso, eso podremos ver, señor Maestro Diga que sí, señor Camacho, que aquí ningún somos gente de Baixos Segundo recho, señores, alcalde, rechedor, me explico, todo va a seguir bien. Imos hoy, señor comediante, y más de hoy, que por algo me llamo Juan Castrado, el de Antonio Castrado, de Juan Amacho, y no digo más, que no va a fallar. Estoy seguro de que me podré estar a cara del referido retablo y podré ver, ver todo lo que me voto. ¡Deus, ok!